Vyvatelé především můžou odvzdat objemné odpady, nebezpečné odpady, které se jim prostě skumulují během roku a které nemsou schopni odvést na zběrné dvory. Samozřejmě separovaný papír, železo a všechno, co jim zbýlo po domácích úklidech. Kde najdou občané informace o tom, kde a kdy ty svozy budou probíhat? Primárně ty informace mohou nalézt na našich internetových stránkách www.hradeckesuby.cz případně na stránkách magistrátu. Další kanál, jak ty informace můžou získat je i městská, městský časopis Radnice a samozřejmě my máme povinnost na základě s městem označit minimálně tři dny předem stanoviště, řeknu takovou cedulkou, v kolik a kdy a kde ten odpad se sbírá. V posledních letech a víceméně to je od začátku těch mobilních svozů, máme problém v tom, že občané zakladají černé skládky před příjezdem našich vozidel. My bychom chtěli apelovat na občany města Hradce Králové, aby ty odpady opravdu předávali z ruky do ruky. My Obecně nevíme, co v těch nádobách, taštičkách, sklenicích je, a tyto látky nám můžou dělat velké problémy. Nelhadně na to, že je to i nějaká prevence, řeknu, zranění občanů, kteří do okolo, můžou tam být hrající si děti, které prostě dohledají do ledničky, apeluji na občany města, aby odpady přidávali přímo naší obsluze v ten daný čas. V případě, že ten čas nestačí, tak samozřejmě každý den jsou na úzovém městě Radce Králové otevřené sběrné dvory. Každý den od pondělí do, do neděle ten občan může se svým odpadem navštít jeden z našich zběrných důvodů.